Kada je ovakav parter dolazi po slabinama znači, na ovakav način udarac i što druge strane, na ovakav način, ovaj napis se zove doluči. Znači parter dolazi natak. Kada je parter dolazi, da će vas udariti stićete sporitom, znači ne idete sa strane jer će vas partner udariti. Partner u principu ne dolazi ovako, dolazi brzo. Udarit će vas, nećete stići svih partnera. Zato ne idete sa strane, nego idete pravom. Pošto je vaše usmjerenje a, tamo, idete sa svojim usmjerenjem. Vaša ruka ide pravom i odnosno spušta dole. Praktično on dolazi sa strane, a vi dolazite od ozgoda To jest, ako ja idem sa strane i on ide sa strane, udarit ćemo jedan drugo. Međutim, ako on ide sa strane, a ja idem od na dole, e, ja ću da propustim štap između nas. Koliko god brzo on došlo, to je brzo. Razumete, ja? No? Ako dođem sa strane, onda ćemo da udarimo ja župom. Zato vi ovde morate najtrećim putem da uđete u partnera. Međutim, šta je problem? Problem je što stojite dalje od njega, tako da on kada ispuši štap, ne može da vas dođete. E sad, ako vam je zadnja peta dole, nemate vremena kao da on zamahne da stignete tamo. Suviše jeste Zbog toga pre početka napada vaša zadnja peta je podniknuta gore, a koleno je spušteno ovako dole. Tako da napravite kao oprugu pod noge. Tako da ovo kad zamahne, imamo ja ubrzo duđu. Znači koliko god ubrzo zamahne, ja sam već ušao. Ne znači, isto je i ako dolazi sa druge strane. Sad gdje je bitno, ako stojite ovako, Kada dođe sa druge strane, uskačete ovako sa, sa ovoj lukulizavanje i ispore. Ako ste stajali ovako, a on dolaze s ove strane, opet uskačete ovako. I opet to sve ide pravo dole. Znači, odavde, pravo dole, odavde, pravo dole. Kajte? partnerove ruke, nego idete na partnerovu osu. Tako da oka kad zamahne ja idem na njegovu osu i pošto moja ruka pada, ona onda kači štap, ako je došlo sa ove strane, kači štap između njegovim prukom. Ako je došlo sa druge strane, ja opet idem na osu i onda kačim opet štap ovako. Znači malo pre je bio štap odavde ovako, sada je štap odavde ovako. Da se nađete ovde, ova ruka ide za vrat, idete dole, sada ću da, da vidite, pa idete gore, pri čemu e, ova ruka blokira njegovu ruku i ne da da on krene štapom ka vanu. On čak ja ako će od ozgova proba štapom, znači od ozgova na gore, moja ruka mu ne da, a ova ruka mu odavde, e, ide ka njegovom licu, ovdje da ne dodirujete, Tako da mu usmerenje koje mu je ovde bilo u štapu preselite ovdje. Oba vaša lakta stoja ovako, držite ga ovako po mačku za vratnje. I privučenog k se. Znači, ovaj hljevo je ovakav. Da li vidite? Ako dođe s ove strane, Čemu kad patr pošle da pada, povučete nogu i on padne tu gde bila noga? Nemojte ranije da povučete nogu, zato što odavde će onda hoda ovdje. Da znači, morate prvo da odete dole, pa onda da povučete nogu. Znači odavde prvo dole, pa povučete nogu. I ovde uhvatite ovako, a ovde uhvatite ovako. Ako da sa te stane dođi, dođite ovako. Da, možete, možete. Pole, gore, dole. Ja sam okrenao. Ovo držite ovde, ovo držite ovde. Ako dođe sa druge stane. Opet je ovako, da li vidite, i Ovo. Ovo. Ovo. Kad dođem s druge strane, sad dođem na vek, ovako. Ovake, na vek. Ova, ova ruka ukvati za brid. Ova ruka. Ajde. Kada sušite pampera, sa ove strane lezite ove. Ovaj. Treba ovdje, stojite ovako i ovako a uh, neče da ide lezi ovako. Ovak. Eto. Dači ovako i ovako. I sad krećete ovim nogom jedan korak, ovim nogom krećete na drugi, drugi korak i ovim nogom uradite ovo treći korak. Dači još jednom da videte kako ovde stoji da li od njegove dve kreće ovako. Druga kreće u njega, i treća kreće, treći korak je ovak. Ruke sve vreme držite kod ove noge. Znači, gledajte, jedna, treći. Ono ovde ima sankio, bez ikakvih problemu. Znači, još imam takve se. Znači, kad slušite partnera, vaša kolada su ovako, ovo ide ovde, budžeta u poziciju. Od. Kada se nalazite sa druge strane? E. E. Od. Već je na vidiku. Već je da vidim. Sa druge strane, kad slušate sa druge strane partnera, on stoi ovak. Uhvatite ovde i ovo. Ova noga ide Ovde, ova noge ide ovde, ova ide ovde. Ovo držite kod ove noge, znači ova noge ide prva. Ide prva, i prva. Aj, Ako ste bili sa ove strane i partner drži ovako, ova ruka drži ovde, a ova drži ovde. Znači, gde vam je zadnja desna noga, ta ruka drži šta, a te je prednja noga, ta ruka drži kruh. Ako sam ga slušio sa ove strane, ovako, a, zadnja noga i ruka koja odgovara zadnje nozi, opet drži šta, glednja ruka koja odgovara prednje nozi, drži ruku. Ne možete, a pogrešajte. Znači, tamo gde je zadnja noga, ta ruka drži šta. Tako da... A, na poziciju da vidite. Da e. stavite znači, tako da ne može da vas dohvati štapom. E i parko dole.